<تصفيق> شي فهمك يتوقيع بملف إعدام، شي فهمك يتوقيع بملف إعدام وجودك صح مهم بس مشيك مخربط صغت روحك تراكي تراكي وضيعاك الشال وماتت كشختك تيزل فكم قلت لك صير بصمة بصمة على الورق تنهاب الأقلام الرصاص بكل وقت تنقط ادور في ادور في قلت لك صير بصمع للورق تنهاب الاقلام الرصاص بكل وقت تنقط ادور في وانت الشجره عد رسام اش ما تدنا الشمس ما تفزع محنط ادور في ادور في وانت الشجره عد رسام اش ما تدنا الشمس ما تفزع محنط يا لمنيتك عدل وانت بعواجه تعيش نبض مرضش يعدلك مو مجرد خط فرق فرق بين اليرد يرد بلمعته ومرتاح عن ذاك اليرد وشازه دم نقط طشرتك ودع كل ظن مو كذاب ميلوك الصدق يم يمكذب مصفط، ما امك تبد بروحك ويا الكاس ابحث السكران كل شي تشوفه ذا يفحط نسمه نسمه بنص عجاج احتار الاسمك بيش اذا عفتك تضيع نسمه بنص عجاج احتار الاسم كبير اذا عفتك تضيع بشمك تورط يا اخر كلمه وصلت شفه المكتول عزيزه على اللي بيك ما فرط سويتك ذهب تعشق نحاسش بيك ولو ما ترها منتب جامه ما تنحط عذرتك عذ... سويتك ذهب تعشق نحاسش بيك ولو ما ترها منتب جامه ما تنحط ولو ما ترهم انت بجامة ما تنحط عذرتك والمصيبة البية حد صواب وخاف رد الدلطيش واتندم الحارب عالسم حجارة ليرد عليه لا يزعل لو أن براسة فاض الدم ما بردت بديك حرورة الدمعات وقلت لك لا تضمهن قلب ما يهتم بالذيال ليعوفك خيطرة تعيش ما يطيح المدح للعايش بن